Alert, Claus Iohannis anun decizia cu privire la Efadna. Presubliniere din României, Claus Iohannis va susține luni, 16 aprilie, ora 18 fix, o declarație de pres, la Palatul Cotroceni. Claus Iohannis este a subliniere teptat să anunce decizia sa privind cererea ministrului justiciei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului subliniere Faldna, Laura codruca Kovesi. Subliniere dintele Klaus Iohannis declara în 28 martie ce nu a avut nicio discuție cu sublinierea Fadna, Laura Codruca covesii sublinierea ce nici nu este nevoie să discute personal, subliniind ce va lua o decizie în baza documentelor care sunt a sublinierea te solicitrii Ministrului Justiției de revocare a sublinierei Fadna. în 22 februarie minim Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anuncat de clan a anuncat declan sublinierea procedurilor de revocare din funcția de procuror subliniere e falda al Aurei Codruca Covesi, prezentând un raport de 36 de pagini cu 20 de puncte care prezintă 20 de categorii de acte sublinierei fapte din perioada februarie 2017-februarie 2018 pe care Toaderile input sub liniere Feinna.